اسلام کا ایک جرری ایک جرری دلیر ہے اسلام کو ایک ایسا سپوت اللہ نے عطا کیا ہے کہ یہودی کہتا ہے اگر چھ مہینے یہ شخصیت دنیا میں اور رہتی تو شاید دنیا میں کوئی کافر نہ بچتا وہ سپوت کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے لو کان نبی یمباد لکان عمر ابن خطاب میرے بعد کو نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے تاریخ کا حوالہ اٹھا رہا ہوں ایک ورق الٹ رہا ہوں اس عمر فاروق کو درے رسول پر لانے والی اس عمر کو اللہ کے گھر کی طرف رستہ دکھانے والی اس فاروق آدم کو دین کا سپاہی بنانے والی یہ کوئی اور نہیں ہے یہ عمر فاروق کی ہے یہ جناب عمر کی بہن ہے بہن نے بھائی کی کایا ہی پلٹ ڈالی بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا تو اس رنگ میں قرآن پڑا کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں، میرے دل سے کفر دور کر کے مجھے رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے بہن اگر ذمہ داری کا احساس کرے بہن بہن بہن, بہن اگر ذمہ داری کا احساس کرے حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میری ایک نوکرانی نے کنیزہ نے کنیزہ کلمہ پڑھا میں اسے سے مارا کرتا تھا میں تلوار لے کے گھر سے نکلا حضور کو شہید کرنے تو مجھے کسی صحابی نے کہہ دیا تو حضور کو شہید کرنے جا رہا ہے گھر کی تو خیر منا تیری بہن اور بہنوئی بھی کلمہ پڑھ گئے کہتے ہیں میں گیا باہر دروازے پہ تھا تو میری امشیرہ اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی فاطمہ بنتے خطاب فاطمہ بنتے کتنا پسند ہے یہ نام سے آبا کس کس نے دروازہ تم لوگ بہن خاموش ہو گئی میں نے کہا بولتے کیوں نہیں مجھے کسی نے بتلایا ہے تم نے کلمہ پڑا ہے تو کہتے میری بہن جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ کبھی بولی نہیں تھی کبھی بادوں میں کہتا تھا ہو جاتا تھا آج میں نے اس بہن کی آنکھوں میں توحید کی لذت دیکھی اس کی پیشانی میں سجدے کا نور دیکھا اس کے لب و لہجے میں رسول اللہ کی شریعت کی دیکھی تو میری بہن کیا لگی عمر تم نے جو سنا ہے سچ سنا ہے اب میں اور میرا خامد مصطفیٰ کے نوکر ہیں اب ہم دین کے پیروکار ہیں اتنے زور سے تماچا مارا میں گر گئی میرے خامند کو مارا پیٹا کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا آج پہلے دن عمر نے مارا میری پیشانی سے خون نکلا کھڑی ہوئی مجھے جان سے پیارا بھائی ہے. زندگی تیرے سامنے. ہے اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے تُو دودھ پی کے جرری ہوا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جتنی طاقت ہے تو لڑا لے جتنی ہمت ہے تو مار لے لیکن اب میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گی حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی قوت ایمانی نے بہن کی قوت ارادی نے بہن کے توقل اور یقین نے مجھے مجبور کیا میں نے کہا میری بہن کے دل میں اگر کوئی بات آئی ہے تو اس میں سچ ضرور ہوگا اور اگر بہن بھائی کو اس دلیری کے ساتھ درس دے رہی ہے تو اس کے اندر کوئی نکھار ہے میں نے کہا لاز را تو کیا پڑھ رہی تھی عمر کہتے ہیں پھر بہن نے دلیری والا جواب دیا فرمایا ایسے کیسے لاؤ جا پہلے غسل کر کے آؤ جا کر کے آؤ کپڑے بدل کے آؤ یہ رسول اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے بے وضو بے غسل نہیں پڑھی جا سکی جا سکتی فرماتے میں غسل کر کے کپڑے بدل کے جو بیٹھا بہن نے قرآن پڑھا بہن نے قرآن پڑھا اللہ کرے بہنے بھائیوں کو قرآن سکھانے لگے اللہ کرے بہن بھائیوں کو حدیث سکھانے لگے اللہ کرے بہنیں اپنے کو رسول اللہ کے در پر جھکانے لگے اللہ کرے بہن کہنے لگے آجا مل کر کے کے دونوں دین کی بہن نے قرآن فاروق رو رو کے ہو گئے حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی زبان سے چند آئے سنی تو میں نے کہا مجھے باندھ لو ہاتھ باندھ لو میں حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا نا مجھے باندھ لو کرو آیا سا مار مکامنے لوں میں مینو مار دے مار دے لے چلو متے عمر دیگر برباد ہوئے جتنے عمر سوار دے لے چلو اب مجھے لے جاؤ ادھر رسالت ماپ ایک بہن نے ذمے داری کا احساس کیا تو حضرت عمر جیسا سپوت دیا بہنے اگر ذمے داری کا احساس کریں ذمہ داری کا احساس کریں تو اسلام میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے